الله يرحم ليك الوالدين. صاح. جا لينا هذا الخير جا الدمعه والكمامه واي واي واي واي تبارك الله يا رب الله يرحمها. هذا الحاج مولاه؟ تباع هذا 48 تباع هذا رباح خليك يسال تباع 48 مزيان ريال رخيص بالنسبه بالنسبه للسوق رخيص. سمح لي يا وليدي ها خلي عبد هذا يقولك 52000 52000 ريال يا نزل لي يا, يا الله يسلموا له يا اخوان 52000 ريال استاش الفريال لوحده مزيانه سيدي المسكين المسكين الدرويش هادي هي الحوليه ديال شوف كنا بحال بحال الحمد لله قاعد قاعد قاعد اه قاعد قاعد ايوب صاف بارك الله اه زوينه الله يدا زوينه حوليه هاك لينا السلعه نشوفوها واخر شامل هنا شحال؟ آخر تمان 17 17 ألف ريال يا لا تغلوا على الناس هاني محمد ثلاثة وخمسين ألف ريال يا محمد والسن السن ياك؟ ها؟ عايد والبيع عطاونا 60 ماشي 66 والبيع دياله شحال؟ باقي ع... باقي في السوق قول لي ياك مزيان الله هذا عطاونا 33 هو اللي هذا هذا 33 لي ها؟ الشباب قول <تصفيق> الله يبارك الله اسماني ما قاعد هذا راني نصورك مع واحد صوير. نشدك معايا واحد الشده بارك الله صافي <تصفيق> لا لا لا الحولي ولدي الكاسكيطه بصا دير لينا هذا جل ها 130 واش دير لي الكاسكيطه على الشمس على الشمس ها مزيان ما عليكش تعاونوا ما موجود تبارك الله شحال اسيدي شحال ربعين بزاف لا لا بزاف عليهم ربعين هادو أوليات ولا ولكن ربعين لا هادو لا وصلوا 36 جنيه هذاك حولي شحال عطاو 18 ألف ريال قلب عبد الرحيم قلب هذاك الحولي قلب قلب هذاك الحولي يا عبد قلب قلب قلب قلب انا ما قلب. بارك الله فيك 18، ها الحوليات زينات، حوليات زينات. كيفاش اللي بيقلب اللي بغى يقلب المشرق. التقليبه ديالو، من هنا، علاش من هنا. لا السمونيه سمونية. كان هذا كان هذا الحبل عندها مغطي آه زيد. وكانت هذه درع. حوليك من الدراع ياك. كتقلب من دراع. اه سمين. شوية كان شوية راه شوية وبين بارك الله. آه زيد آه والسن ثاني ياك السن. هدي الشباب هدي الشباب. آه شباب أي ايه الشباب سنع الحليبات. أنا يعني كلمه مهرسه يعني الله حيدت اسنان ديال الحليب وطلعات اثنين يعني دورت العام ياك دورت العام آه هاك دورت العام زينات بارك الله لا لا الضحيات هادو كاع زينات الله كان خير الله يرحم الله يجازيكم كلشي غادي يعيد شهر ان شاء الله يا رب هذا الشيء اللي بغينا حنايا هذا هو اللي الله يرحم الوالدين اه اه هشام دخلت 30 يشار لا لا تعرف السوق هذا مقسن قال عليك هشام قول آه ما قال عليك بالله ديرك لي دي لابون دير اصاحبي هكاك صافي. خلينا خيشه اه. 56 عبد واحد. لا لا والله لا خويلح. لا لا كيصيب خويلح. اشوف. آه شوف خويلح كيصيب مع الناس صراحة. تلا خويلح شحال؟ 28 لوحدة. صحتك قاعد هذيك قاعد واحد راسه قاعد. صح, صح. حوليه زينات حوليه زينات حوليه زينات حوليه زينات وغادي يا سيدي الله يجعل البركه راه غادي يضار شويه زيد زيد حوليه غادي ورا عند الحولي هذه عطينا 17 هذه المطروه هذه الكحل هذه وهذه هذه 15 15 والبيضاء ما عطاها الله مزيان هذيك مسكينه مالها عياش؟ هذيك عيانه خلاوها الناس الشمس عيانه كاع احنا الله يحفظك خويا الدوماني الله يجازيك ما <تصفيق> عاونك الله يسخر الأمور الله يحفظك خويا الدوماني الله يبارك فيك تبغي تبيع؟ هذا عطاك 58 ألف ريال 58 ألف 48 48 هاك هاولي زينه تتباع لا لا نقي هاك لا لا نقي والبيع ديالو شحال؟ 52 ريال بارك الله السلام عليكم بارك. الله تبارك الله بارك الله الله بس البارح البارح السوق غالي البارح ياك؟ ها؟ لا البارح السوق كان البارح كان رخيص البارح واليوم اليوم شحال ألف ريال اللي, أطوق. اللي أطوق. <تصفيق> عطاو ثلاثين ألف ريال. إييه. شحال بغيت تبيع؟ زعما عليك شويه. قوليا قوليا احنا مازال في السوق. مازال. مزيان. آه مزيان. ها؟ الله غايثين. آه. وشحال بغيت تبيع هذا؟ شحال البيع ديالو؟ مرحباً. 36؟ العز ريال أسي. متشرفين أسي. الله يصلح لك. زيانة آه. علاش تبارك الله. هذا دي زين الله سند الحليب هذيك الحوليه هذيك عشرين فريال هذيك عشرين فريال فريال هذيك عشرين فريال هذيك عشرين الله هذيك عشرين فريال هذيك الله لا سير ما واقفة. وق... وق... خمسين الله. ألف ريال؟ أييه، مزيانة. هذا ماشي مليحة؟ عرفتوا ما أنا المليحة. مزيانة مزيان. اللي هي شحال؟ هذوك عطينا فيهم 46 ألف ريال. لا تبارك الله في هذاك لا تبارك الله. قاعد قاعد هذاك راسه محمد هذاك. عيّاد لي ما مليح. هاك هاك كيبين لا لا زينين تبارك العياد لي ما كيقول هذا هذا غالي شويه تبارك يعني. آه <تصفيق> الله هذا لا غالي غالي ما يجي الوقت ها هذاك هذاك جيهل ها هاه هل بحال هادو كاع بحال فهاد ها يا الله شويه عبد الناس احنا اخويا لكن اه الله يستر راه الوقت يا الله بلح. عدو... واحد في سبيل الله عجبتي مزيان تخلص السيد اوجيوا الريالين نشوفوها نشوفوه. صافي راني ما الله الميتين بركه دكتور الله مزيان اخويا بصحه اخويا صحتك صحتك الله يكمل لك بالخير سير على الله انا زوين يا الصحراء هذا هو ديال الصحراء يا صحراد. ديال الشبيكة ديال الشبيكة بارك الله تاب الله سالينا يا اسي سعيد سالينا بخير وهذا خويا مشري 34 34 هذا واحد الحية ديال الرباع خروف زين تبارك الله ايوا هذا اسيدي جا من الصحراء جابو مارينا المدرور قاعد ليه راسو قاصح ليه راسو تكلمني تكلم لينا مشات القنعه كيفاش قلتي لي هذا الحولي اه اسيدي من الصحراء ياك جينا من الصحراء شريناه ب 34 شريناه ب 35 عطينا مولا 34 ياك وبغينا فيه شويه ديال الرباح هو في الحوش ياكل هو الله هي اللي كاينه هذا هو ما هذا اللي كاين بعناه ما بعناه راه حنا الحوش ولا ما يأكل هذا شيء اللي عطاه الله ما لينا خافوا خافوا مولانا ربع ربع ربع يا الشريف ربعي صحتي درك يا سيدي قال خالد خاصو جوج كوكوطات يلا يطيب درك يا سيدي كل واحد راه كيعيد على قد حالو جوج كوكوطات هادي كوكوطات نتايا مكاوخ قرب الميكروه الشريف الشريف زيد لي هنا الحدايا نتا راه ديما ديما ضدي زيد حداك زيد حتى هو يا الشريف الشريف واش هاد الحولي هذا باش بغط تشيريو من عدنا ولا بتتعاونو معنا فيه ولا بتصيفطوه الفيسبوك اشغال الناس المشاهدين يشوفوه التمن ديال الحولي التمن ديال الحولي علاج الحال هذا ديال الدرويش اشاركم مع الناس ما لهم هذا ديال الدرويش ديال الدرويش ها ايه اكتب تعيد به ماك معايد تبني سمعتيني ايه اموالي انا كان طير قالك انا هو حقيز بانونو بيز <تصفيق> طير اهو <تصفيق> اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم ألف ريال زينة بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم اهلا بكم 16000 ريال هاكا باش تسمع الصوت <تصفيق> ديالك يعني. 16000 ريال 16000 اللي عطونا جماله فيها البركه <تصفيق> هذه. اييه. باغي تبيع؟ باغي نبيع ب 18 لا سخر الله. 18 إلا <تصفيق> <لس> خ... <تصفيق> 18. و اللي باغي شي وحده <تصفيق> شحال؟ اللي باغي شي وحده راه كاينه تال 20. ياك. <تصفيق> اييه. كاينه بحال هذيك لد هذاك السيد راه كنبيعها ب 20000. مزيانه <تصفيق> سيدي. مزيانه. <تصفيق> اييه. <تصفي> اخر ثمن اخر ثمن راه هنا ب 17 تا ديال 17 جمله جمله دابا كتبيع الوحده ب 20 اه ها هي مزيانه ها راه داخله مع خوتها راه تمك الجمله هي آه في الجمله هذا الشيء اللي كنقول الله يكمل لك بالخير امين يا رب العالمين الله يسهل على الجميع حنا اصحاب المساكين داك الشيء اللي كاين حنا مساكين والله بارك الله فيك بارك الله كرسي ديال الله سبحانه وتعالى تبارك الله بارك الله يا انت 5000 درهم 5000 بارك الله زينين <تبارك> الله <مثل> بالله <مثل> <مثل> <تبارك> <تبارك> <backpack gesprochen> <مثل> بارك الله يعني. <تصفيق> يا رب. الله يلا زينين تبارك الله. خلي النمرة ديالك حميد دي النمرة النمرة. زيد؟ صفر ستة؟ منو 88 صفر, ستة. صفر ستة. وستين. منيو ثمانين؟ سبعة, وثماني. سبعة وثماني. ####زوج تنايا وواحد راه سدا تبارك الله فينا إخوان اللي بارك ياربي... أه الكبير هو اللي سدا ستة آه. اللخرين راه تبارك الله ياربي يعني. زينين تبارك الله وعلا إخوان اللهم بارك يا رب بينان شد حميد هذاك الكبير, الكبير كبير أولي كبير أولي هذا ثنيه اخويا هذاك ثمان ثمان شحال حميد هذا خمسة درهم درهم هذا قلتي حرق عطاوك هنا شحال هذا سبعة وعشرين. آه. <سفرش> المليح سبعة وعشرين الفريق سبعة وعشرين. <سفرش> زين دي الصحراء. زين تبارك الله. شويه محمد. و حنا المهم تحابيت على 40 47 40 و 47 46 بعنا ب 42 دابا جملة مزيان صايبتي مع الناس صاوبنا معاه مغايد اكثر من الحساب مزيان اخويا كاين شي بان الناس بجنبنا باش يدخلوا للمدينه باش يتعاونوا مع مع المشاكل الله يرحمك الوالدين راه ماشي هو داك داخل ديال 2500 درهم يا عمي رشيد هنا وهنا ديال وهنا 2000 درهم جمدي آخايل مختلف. آه. آه رضيت داخل دى درهم. درهم في الله ورعشينا فرانك الحولي. م مع الناس. <تصفيق> <تصفيق> في الحولي. بين منك جيمة قش كتر علىها. كتجيك الحصل. ها؟ تعالوا أنتي كان خمسة وستين ألف ريال. هذا اللي ياك والبيع ديالو بارك الله فيك. خمسة ها؟ خمسة وسبعين. خمسة بارك الله. كان عندك عندي عندك عند الدار اه كان عندي الدار هذيك ديال عرفو كامل نقي عرف النقاء على داك داير لا, ورا فرطاس يشوف... لا, فرطاس لا فرطاس. آه ماشي فرطاس دابا لا هو راه فرطاس غير مع كامل خوتو في الحوش لا انت الفرطاس راه ما كتلقاش انه الكار لا داك السبان كرون كباري هذا الكارن ديالو هذا كرون خاري كرون صغار اه وي صغاري بارك الله يجازيك الله عزك مرحبا خويا الله الله ها. سير الله، شكرا. حسن. سير الله. يا <تصفيق> ربا <تصفيق> الليلة ستحرق سيدي عيدكم بروك الله يسهل عليكم <تصفيق> كل شيء كل شي. فيديو كل شيء صويرة <تصفيق> <تصفيق> أشاهدكم <أي. تصفيق> لينا مشاهدين العزاء ننشاهدكم معكم أي حاجة أدرا جيدا شريت عنده العيد ديالي إن شاء الله حميد ها هو العيد ديالي ها هو من ها هو ها جنوروا المشاهدين العزاء زيد زيد زيد زيد زيد زيد هذا هو هذا هو عيدك هاد السوي حسوديه اه اه واه سيدي آه. آه. آه. زين تبارك الله لا يجعلها. سبارك الله يجعلها تبارك هذا سبارك هو آه. العيد ان شاء الله الله يجعل ربي يتقبل منا ومنكم جميعا اللهم بارك تلاقى سيدي الله, <تصفيق> الله شاركوا اي حاجه مع المشاهدين ديالنا كنشكركم تحياتي لكم جميعا واش عيدكم مبروك وعيدكم مبروك والسلام